દુશ્મન તો આપડા બહુ છે સાહેબ પણ એમની તાકાત નહી આપણું નામ લેવાની કેમ કે એમને ખબર છે કે આ મેલડી માં નો છે જો એનું નામ લઈશું તો એ તો છોડી દેશે પણ એની માતા નઈ છોડે